Богдан Туркут прийшов шанувати побратимів, які загинули в російсько-українській війні. У серпні 2014 року чоловік воював у Ловайську. Згадує, як до них на позиції заїхали російські військові. Це, каже, було 10 серпня. Мої два якраз з ми перші їх зустрічали пушками, ну туди в мене такий був ступор, що встрілили, Корот, вони почали з БМП стріляти, ранили біля мене побратима мого з другої пушки, йому пробило вену, кров вальнуло, то я тоді настрашився, впав, лежав, коротше, поки стріляли кулі понад голову літали. але потім через якийсь час той мандраж, то все перейшло». На цьому бронетранспортері їздив Богдан. Каже, був за кермом, коли з боку Ростова-на-Дону почали прибувати колони з російськими бойовиками. Найзапекліші бої, розповідає, були 25-27 серпня. «Вони стріляли просто. Зі всього, що було, там вже і гради били, і заборонені снаряди були такі, що касетні, урагани стріляли по нас. Там добровольці вони десь були біля школи, то їх з русської сторони, то з усмерча до них влупили. Просто кошмар. Там були такі ночі, що було вдень більше 20 навіть вбитих, ранених було 18-19 штук. Ось в такому авто Богдан виїжджав з Іловайська 29 серпня. Каже, тоді до них приїхали російські військові і сказали, що дадуть зелений коридор. Не стрілятимуть, якщо українці складуть зброю. Тоді трикілометрова колона, в якій був Богдан, вирушила в бік Новокатеринівки. Богдан каже, колону зігнали з дороги в Соняшникове поле. Там по них стріляли снайпери, бойовики з танків, зенітних гармат і кулеметів. «Ті вже передні машини, вони там били, я ще не бачив. Дивлюсь, їде танк, бах, башня полетіла. Хто знає, куди на 20 метрів соняшники? Коротше, вилітало там з танків, з машин, вже кавалки, людей. Далі в машину Богдана влучив снаряд. Він зірвався в задніх дверах, мене вирубало. До Дотями чоловіка привів побратим Олександр Ахметов. Він і витягнув Богдана з машини. «Я вже горів ззаду, я того не чув, У мене згорів бронежилет, там машина вже почала з баків горіти, там ззаду РПГ були, ящики з гранатами, з цінками патрони, воно би то все почало стріляти, то ми вже безвідти не вилізли з тої машини». Тоді він з побратимом застріпнув машину 72-ї бригади. Згодом в неї теж влучив снаряд. Так за півтори години бойовики знищили майже всю 3-кілометрову колону броньованої техніки українців, розповідає Богдан. Русські балакають вже там, думаю, і близько, коротше, підходять. Взяв ще, мав F1 гранату, бо більше нічого не було. В мене витягнув ту чеку і думав, що взірву, якщо підійдуть до мене. То, думаю, взірвуся, бо чув, що там і чеченці були, і всякі, що в плен попасти, то гіршого нема. Але минули вони мене, чую, збоку хтось там посадці, за... вони почули, що там є ранений, відвернули, коротше, пішли, чую, не стріляйте, добили його». Обгорілі і без їжі Богдан з побратимами переховували з чотири дні, поки не зайшли на ферму. Господарі чоловік з жінкою довезли їх до українських блокпостів у Маріуполі. Так, розповідає Богдан, зміг вижити. Після повернення зі сходу чоловік одружився. Зараз має п'ятимісячного сина Владислава. Каже, 29 серпня – його другий день народження. «Це просто чудом, я залишився живий, я тоді вже в тім котлі думаю, кажу, що таким молодим так собі в голові думаю, що би хоч жінку, дитину, так, так Бог мені дав, що маю все». Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.